Dinas Komuniti Pola Kota boleh menggunakan sebahagian daripada untuk kejadian uh, ah silap tadi ya. sediakan ya. dan tapi ini uangnya dari Dinas dan disumbangkan kepada polis sekalian itu ya. Baik sekalian, ini ada, ada edok tahun baru tahun 2019. Polis kalian juga harus tahu ini. Berbeza dengan tahun 2018 tahun baru dan tahun tahun 2016. Kegiatan pembangunan rehabilitasi sarana pendidikan itu ada dua skema, ya APBN ya. yang dari pusat yang dari daerah. Ya. Kemudian dari DAK. Dua-duanya dikerjakan secara swab ya kan? Tetapi mulai tahun ini, nah, mulai tahun ini, kegiatan yang sama, dana yang bersumber dari APBN yang dulunya kami lakukan kami sudah dipekam oleh kemudian PUKNYA ada nanti beberapa sekolah atau sekolah-sekolah yang juga ini nanti terus kita akan menyaksikan dua hal yang berbeda pokoknya kita nanti oh ini oleh CR kontrak ini sekolah formal dan sekolah kita tunjukkan bahwa kegiatan pembangunan atau rehabilitasi sarana pendidikan Melalui sekolah lebih baik dari terus, ya. Ya, kita tua itu dulu sekali ya di kanan di mana kita namanya kontrak itu sehingga ya. mudah-mudahan ya sebetulnya faktor masyarakat sudah mengakui bahwa bahwa kegiatan populer itu lebih baik dari kegiatan konvensional ya di sini menggerakkan ekonomi masyarakat di sini sekolah warga sekolah orang tua merasa memiliki Program itu dan ketika harusnya kontrak mereka merasa memiliki beda dengan ini dengan konvensional Ya, akan berbeda karena kadang-kadang e, ya keluhan dari siswa terakhir adalah orientasi mereka pada kongkonya hanya siswa tunggu ditinggalkan kadang-kadang ya. banyak kegiatan diedukasi buruk ditinggalkan ya. itu adalah hal buruk yang tapi mudah-mudahan mudah-mudahan ya. jadi kalau program itu tidak seburuk seperti pengalaman kami tapi yang jarang mundur adalah mohon kualitas sekolah kita kita pertahankan ini depan, sehingga sudah dilakukan nama kita selama ini atau bahkan kita tinggalkan sehingga harapan kami, sehingga kami punya bisnis di depan suatu saat, mudah-mudahan APBN yang berupaya hari ini kembali lagi kembali di sehingga kami tetapkan lagi menjadi satu perubahan itu depan ini ya. yang cerahkah adalah jangan kebalikannya DAK ya. DAK ya. nanti ya. kemudian ya. dikontrol mana hal-hal kemudahan. Jadi kita tunjukkan bahwa pelaksanaan soal semakin bagus. Karena kan pada ini kan sudah keputusan di atas menteri. Tunjukkan polisi bagus sih allah. Mungkin nanti kita bisa PPK, KPK akan boleh. Oh bagus. Jadi kita kehilangan sekitar. selain oleh juga ya yaitu hukum yang lebih tinggi dikatakan dan hukumkan perlakukan pada ya, hukum yang lebih rendah. Undang-undang nomor 20 tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional adalah merupakan lex superior Undang-undang nomor 20 tahun 2003 tentang sistem pendidikan merupakan lex superior. Di dalam undang-undang tersebut kan dana pendidikan disalurkan langsung ke okay. kepala sekolah sebagai pengelola kegiatan pendidikan secara sekolah tersebut jadi kalau ada e, peraturan lain yang lebih rendah dari ini atau lebih atau sejajar dengan ini maka kita dia punya kertas nombor Jadi kalau ada perbedaan dua peraturan yang berbeda kita gunakan nama en la carrera ya di dalam pasal undang-undang itu dalam proses penyelidikan pemerintah dan dan seterusnya diberikan langsung kepada satu tiga ya terus uh, manajemen berbasis sekolah okay. manajemen sekolah itu artinya sekolah mengejakan seluruh pekerjaan pendidikan secara terpelola okay. dan seterusnya sehingga kalau ada yang menyalahkan pertama nih nanti kalau makan masyarakat sudah mulai atas colek-colek oh, kaya-kaya aja, kontrak, oh, kenapa dia akumasi ini justru kita harus memiliki anggotaan kita punya tetap penyakuan dana untuk biaya, investasi dan seterusnya, ya disalurkan kepada kepala sekolah dan dikelola sesuai dengan teman jadi bapak-bapaknya saya rasa, kok sekolah melolah-olah dana ya, kan? bukannya ngajar tugas sekolah ya itu bagian dan tugas yang berkaitan juga amanat itu juga oke terus ada yang ya, lain enggak Terima Darauf <laughs> können wir Enter? Tapi istilahnya sebagai persamaan soal menunjukkan hasilnya bagus itu menjadi penilaian jadi. Baik, berikutnya di dalam kan press satu persatu sekali kalau masih ada yang mempersoalkan ini jelas itu dasarnya mengapa soal-soal ada kan tadi ya. Ah. Pokoknya saya sudah terjawab sekarang. Pak, itu Pak, satu ini ya oh, Pada 2 Yang itu Pak? Pemeriksa Pemeriksa hasil pekerjaan Kamu baca ya? Saya <tuh> <tuh> nah, yakin kalau baca Karena ini kebaru, support saya baru Ini kebaru ini kebaru ini kebaru, kebaru, kebaru. Ya, kebaru, kebaru, kebaru, kebaru, kebaru. ini Jadi, nanti Bapak Ibu di sekolah itu Mesti ada dua organisasi yang mempunyai fungsi yang berbeda Yang satu adalah Panitia Pembangunan di Satuan Pendidikan atau kita sebut P dua S, ya prosedurnya adalah kepala sekolah, sekolah bersama komite rapat pembentukan P 2 S secara musyawarah mufakat. Jadi harus rapat ya nanti ya. Kalau dari sini kalau butuh bentuk P dua Snya rapat. segera kemudian sudah sangat sebetul. sudah dapat oh segera. ada apa ada apa oh udah dua kali tiga kali oh, sudah ya. terbentuk ya sekarang sudah nah, sekarang jadi EPU ya berbentuk EPU yang terjadi nanti oke pak antisipasi nah ini nanti tetap ya adalah SK itu susulnya seperti ini ini saya langsung mempraktik salah satu yang sudah melakukan ya bukan kepala sekolah, sekolah salah seorang guru pak <tuh> ada pertanyaan, kak sekolah saya jauh, lokasinya tidak ya ada guru tetap bagaimana pak? saya bilang, peraturan ini diberikan jika sekolah itu normal ada guru tetap, ada guru dan seterusnya kalau tidak ada, budaya kan budaya ada di sini ya. apa, ada ya guru yang punya, gak, ada gak sekolah yang tidak punya guru tetap, ada gak? ada ya, di daerah terpencil yang tidak ada, ada. bilang jangan kemudian gara-gara tidak ada dulu tetap kemudian baik-baik saja tidak tertutup kalau oh, di dalam seleksi sekolah juga tidak ada syarat, syarat sekolah tidak tertutup, masalahnya sekolah itu, kalau tidak ada tertutup ada itu, tidak ada, Ya ini ini adalah optimalisasi jika ada dulu tetap, kalau dulu tetap kalau tidak ada kalau hmm. dibuat ada ya? sekretaris, wakil Wali murid, jadi dari unsur uh, bukan kaya. Berdaerah harus guru sekolah itu, ya harus duduk. guru. Guru kamar boleh nggak? Kalau tidak ada guru tetap, boleh. Di sini disebutkan guru di sekolah itu, ya. Kalau di sekolah itu tidak ada guru, bukan sekolah. Sekolah suha, namanya Betul juga <hkilis> Pertanyaannya di sekolah, ada, kan. sekolah Pasti ada Belas. ya Penanggung jawabnya adalah Wakil walaupun ini Atau masyarakat yang Paham teknis Pemenang ya. Nah Berikut organisasi yang kedua adalah hmm. Panitia Pemeriksa Hasil pekerjaan sebut PP AP PPAP. Ini sebetulnya alumni ya tingkat SMA, PPAP, tapi menurut catatan ini ini dibentuknya bukan dari sekolah. dan sekretarisnya unsur komite sekolah atau perusahaan kemudian anggotanya unsur palasi indikator yang terlibat di sekolah itu atau bisa bisa itu bukan harus ya boleh dikaitkan ditambah dari unsur staf dinas pendidikan. apa sih bedanya ini bedanya ini kolapsan nah. gitu ya yang membangun bangunan GKB, membangun GKB-nya setelah selesai ini adalah pengamatannya, perlu diperiksa apakah hasil dari pekerjaan itu sudah sesuai dengan program. Misalnya apa dikasih GKB, jadi diperiksa benar nggak GKB bukan GKB. Benar, terus jauh-jauh ada ada fondasinya, ada peruntukannya, ada listriknya, semua hal seperti ini kira-kira ini memperiksa apakah RAB yang dijelaskan juga, hasilnya sudah sempurna. Ya, Diberiksa kontrol. Berarti kesimpulannya, siapa di sini? Siapa di sini? Apakah boleh orang yang di sini juga di sini? Ya. Logikanya tidak ya? Logikanya harus beda. Logik, ya, jangan diseruk <cerok, tuk> makan jeruk ya Pak. Nah, boleh oleh Bapak dipikir dari sekarang, tapi siapa yang masuk di sini? Siapa yang masuk di sini? Kemudian dicatat, dijadikan kita Dinas Pendidikan, nanti Dinas Pendidikan yang akan membentuk ini Ini persyaratan administratif yang suatu waktu Bapak diperiksa bapak objek siap Yang Dinas Pendidikan dikriksa, sama-sama kalau PPHP ini terjuta dari jalan proses itu Wah, salah kami, salah Pak Asis yang tidak dikriksikan pada Dinas Pendidikan Ini harus dilaksanakan, Dinas administratif Sekarang ini yang mana yang harus Ini logikanya dibangun oleh Kedua S diperiksa oleh PPHK oleh sekolah sendiri tapi orang lain gitu ya dari sekolah, oke okay, sesuai dengan era ini dengan ini bagus itu tidak ada cerdas segala macam semua pekerja untuk proses proses tidak ada tanggung tanggung misalnya uh, uh, itu yang apa namanya alat yang belum dipasang sebagai masih retak dan diperiksa ya. oleh tim ya, PPHK baru nanti setelah diperiksa oleh internal sekolah diperiksa oleh Kabupaten Kota itu namanya e, tim penerima hasil pekerjaan di Kabupaten Kota ya. di Kabupaten Kota ini telah internal oke okay, nanti ada tim hasil penerbagaan kalau ini oke okay, ya sudah berasal ini yang harus selesai diterima dan berita acara kemudian bisa ditenangkan itu ya, berikutnya ya